Hei! Tällä videolla esittelen kaakkuri Kaakkuri on kaakkuis ammattikorkeakoulun kirjaston aineistopalvelu. Palvelu löytyy osoitteesta kaakkuri.finna.fi. Tältä Kaakkurin pääsivulta löytyy yläpalkista kirjastopalveluiden kuvaukset. Sieltä löytyy myös meidän käyttösäännöt. Tutustuthan niihin, kun otat kirjastokortin. Oppaat ja ohjeet kohdasta löydät Kaakurin ohjeita sekä Tiedonhankinnan oppaan, meidän e-aineisto-oppaan, Xamkin lähdeohjeen ja linkin meidän videoihin. Xamkin julkaisut, ne eri sarjat löytyvät myös täältä. Lisäksi on meidän yhteydenottolomakkeita. Kirjaston käyttämät sosiaaliset kanavat löytyvät myös tuosta yläpalkista. Varsinainen hakulaatikko, se on tässä kuvan keskellä. Voit myös käyttää tarkennettua hakua niin halutessasi. Hieman alempaa löydyt linkin kirjojen uusintaan, jos PIN-koodisi on unohtunut. Kirjaston oppaat löytyy myös tätä kautta. Ja opinnäytetyöaikana aikana niin voit varata tiedonhaun ohjausajan, mutta mennäänpä tuonne alaspäin. Etusivulta löytyy meidän ajankohtaiset uutiset. Täältä löytyy myös helposti nuo meidän kirjastojen aukioloajat. Eli kaikilla meidän kampuspaikkakunnilla on kirjasto. Täältä voit tarkistaa, kuinka kirjasto on kunakin päivänä auki. Kirjastoissamme on oma toimiaikaa, jolloin sisäänpääsyn tarvitset kirjastokortin ja PIN-koodin. Ja sitten meillä on henkilökunnan palveluaikaa, jolloin ovet ovat auki. Täältä löytyy meidän sähköpostiosoitteet ja puhelinnumero. Huomioithan, että puhelin palvelee asiakaspalveluaikaan. Jos tarvitset muita kirjaston henkilötietoja tai kirjastosta tietoja, klikkaa tuolta kirjaston tiedot, niin pääset tutustumaan niihin. Tällä etusivulla on paljon varattu tilaa myös tietokannoille. Nämä ovat vain Xamkin käyttäjätunnuksella käytettävissä, mutta niistä toisessa videossa. Etusivulta löydät myös meidän uutuuskarusellit. Täältä voit katsoa, mitä uusia e-kirjoja meillä on ja mitä painettuja kirjoja meillä on uutuuksina. Täältä pääset suoraan sitten vaikka tekemään varauksen kyseiseen kirjaan. Tervetuloa kirjastoon!